Ισιώ το θεκάρι της πανσέλινου απόψε Να φεύγει τα ζουρά σου τα μαλλιά Το πέπλο των άστρων Έλα κόψε, με μια ζεστή ανάσα και φιλιά Το κύμα σκάει δυνατά στο ακρογιά Ζήνει τις πίκρες μας απόψε τα βότσα να μετράω Ώσ' να αφήσεις πάλι κι αλμύρα το δάκρυ που σε χανώ. Και ψάχνω να σου πω Μια λέξη με σημασία Μα μόνος μου το καλό Από κοσμιομορφιά σου την αυγή Και θέλω να χαϊδάψω πάλι τα μαλλιά σου Η καρδιά μου χορεύει πάλι μοναχή Στο ρυθμό που δίνει. Και εγώ με νοιό που σε κερδίζω και οι λέξει φθίνουν σε ένα σκόπο σου. Και ψάχνω να σου πω μια λέξη με σημασία. Μα μόνος μου το καλό. See ya